Максим питання Яндовий правильний монтаж супердифузійної мембрани та вузол обходу димоходної вінканалу монтаж Яндової та мембрани Ой хлопці Ну це ж все стандартні вузли Максим Ну, ну навіщо ви такі питання задаєте Ну, ну стандартні вузли <головіка> Ну я вас прошу ну зайдіть на сайт любого виробника покривельних матеріалів Ну там все це є Ну я вас прошу, блід. Максим, ви, вибачте, я не буду відповідати. Ну, ну, ну це просто ну, стандартно немає, Взагалі немає нічого там страшного. Взагалі нема. Слідкуйте за каналом, будемо робити у нас на об'єктах, то я вам фото потім покажу. Зараз просто шукати, десь я зараз можу не зайти. Потім треба знати. Я, я яке фінішне покриття, тому що там бітумка, металочерепиця, керамічна черепиця, там відмінності є по димоходу. По єндові там немає ніякої проблеми. Проблеми немає, відмінності є. Ось. Я не можу. Ну. Там просто, коли яндовує, і вкладається в дифузійна мембрана, вона вкладається так, щоб формувати ось такий латок по направленню у води. І потім вона ж там прижимається брусками, але не доходить до самого краю для того, щоб вода могла по йти. Від зверху. Брусок трохи не доходить. Ось. Е, і там, щоб е, ну, вода більш е, е, е, ну, е, нормально шла, то сюди вкладають додатковий елемент. Блин, просто от чому краще дивитися стандартної вузли там є креслення вони більш чіткі від руки таке малювати сходу дуже так от важко ось ти вкладається із металу ось такий от елемент з бортиком ось, бачите і потім коли формується покривля вона доходить от сюди і йде Тобто отак, тут я беру сок. В Єндові повинно бути два шари захисту. Перше, це коли вода йде, попадає, потрапляє ось сюди, тому це керамічна черепиця, це піщана, металева черепиця. Вона попадає в цей металевий лоток і йде донизу ось а другий шар це ваша вискатіфійна мембрана і вона бачите як вкладається тобто вона вкладається з перехлестом з перехльостом на інший, господи, на іншу сторону от я як номулював вам ось так вона бачите це один лісток оце інший лісток обов'язково тобто для того щоб був для, якщо не дай Боже ось тут буде вода вона якось там Переліється, таке буває. Наприклад, там така погода, коли випав сніг, замерз, вдень в знову замерз, вітаєв образується тут наліт, перекриває ход води, може зробитися басейн. Ось, і якщо вдруг, не дай боже переліється, то вже працює високодифузийна мембрана як гідроізоляція. Тобто вона вторим шаром тому коли, коли е, хтось там я, якщо тут хтось обрізає високодіфізійну мембрану тому що йому так простіше працювати то це невірно знаєте це тобто, вона там обов'язково внахльосно вкладається у бітумки там е, виходить так що на індовий додатково вкладається підкладочний ковір і він там виконує цю функцію цього металового листа Ось. А потім вже зверху закриваються бітумки. В таких місцях бітумка працює як декоративний елемент більше. А основну гідрозаліційну функцію, от якраз цей підкладочний ковер виконує. Він довгий. А димоходи там трошки складніші. Я вам на планшеті навіть не намалюю. Там все це вигибається, і дуже складно, тому, вибачте, я вам це не намалюю. Ну вот, вы, вы питаете металл-черепица, то вот с таким вот металлевым элементом. Давайте это зробимо, знаете, я. На видео час нифиг вытрачать. Ось ось те, те, те що я вам показав бачите оце от великий елемент він такий так ну десь так 40-50 см в сторону йде О, тут тут тут от, оце якраз невірно, от тут маловато краще більше тобто ну ми просто замовляємо окремо ось бачите ось ми замовляємо цей елемент окремо для того щоб він подалі заходив щоб все ж таки перекривав більше. От, нижня яндове, а оце верхнє яндове. От на, на моєму малюнку, я скажімо так, фін, фінішну не, не, не намалював. Ось, але вона більше виконує таку декоративну Ось е е елемент, е е ось бортик по краю повинен йти, ось тут цей бортик робиться обов'язково, ось бачите, оце от є яндова зверху, оце, от... оце основний елемент для відводу води в яндові.